Nej men hej på er, idag sitter jag i Platina-lokalen och lyssnar på grannbandet när de repar, ja alltså de heter inte grannbandet men de repar i lokalen där borta, där borta, nu ser ni mitt finger. Ja vad händer ikväll då, ikväll ska vi till Åkerbo och lira lite trubbadur, jag sitter här och väntar på att Kalle Gustafsson ska dyka upp och vi ska åka upp till Åkerbo och lira. Det ska väl bli lite trevligt att komma till grannkommun och ligga för en gångs skull, det var ett tag sedan jag var i Ockelbo. Jag jobbar ju fortfarande vidare med kanalen tips och tricks på svenska som väl ska ha premiärvisning snart. Det ska bli intressant att lansera en helt ny kanal med helt nytt tema. Tipsar om lite webbtjänster, olika program, vi ska väl ta och göra en genomgång på det här q som jag använder när jag spelar in musik lite senare i den där kanalen. Men nu är alltså strax avresa mot Ockelbo och Gig ikväll. Mm, då var man hemma igen efter Gigi och Elbo gick ganska fort. Vi var klara redan vid halv 11 konstigt nog. Vi brukar alltid vara klara före ett i alla fall, men ja, den här gången var man hemma före ett. Klockan eh, elva då svängde vi in i lokalen lastade av alla prylar och sen blev vi sittande där fram till klockan tolv när vi bussen hem. Trevlig liten spelning i Ockerdebo. Trevligt slut också. Omsluta är oftast ganska trevligt, alla bara gig med Platina Men den här gången då var det lite speciellt Vi körde akustiskt och det brukar vi göra ganska sällan Ja, inte i lokalen då Där kör vi ju ganska ofta akustiskt Och jag hoppas att vi ska få ihop några fler akustiska låtar till vår Platina-kanal eh, Någon av de närmaste dagarna här nästa vecka nu är det ju lördag när du ser det här. Eh, idag har vi ganska lugnt med Platina så jag ska försöka åka ner till lokalen under eftermiddagen och kvällen så att de har jobbat med lite inspelningar till den här nya kanalen Tips och Tricks på svenska som dyker upp här ganska snart. Vad är det som händer med då? Ja, vi ska väl försöka att dra igång lite nya inspelningar med Platina här i nästa vecka också. Jag har lite idéer på nya låtar, både eget och Covers. Mer om det kommer i nästa vlogg. Tack för mig och god natt.